Kdybych si mohla vybrat, tak bych jela někam na ostrov, anebo do hor. Já bych ráda se podívala do Asie, protože se mi líbí jejich kultura a ráda bych procestovala národní parky v Americe. Kdyby peníze vůbec nebyly problém, tak asi tak možná na dvouměsíční cestu kolem světa. Dobře. Takže skoro všude. Kam bych je, já bych chtěla jít všude. No. <laughs> to je ten problém. Mě, mě, mě láká všechno, od, od, od, od každého trochu. Já bych strašně ráda jela na Island, jela bych strašně ráda na Havaj. jela bych strašně ráda a, do Tajska, a, jela bych strašně ráda na Sri Lanku.